Samo, nakon novog sastavka koji je redovan moj posao, i da kažem da ću tražiti da se s ustavom koncu zdražite obrane Republike Hrvatske, da i manj, kako sam se sam upozoravao prije dva mjeseca, tri mjeseca, kada sam tražio da se sazvao i sazvao sljedeće za obranu, treba početi graditi. Sad je praviti renutak i to brzo. Ne hitno, jer pjerovatno se ovako nešto više neće provoditi ali smo vidjeli sve dostatke koji postoje i činjeni su da se možemo osnoviti na NATO, ali da te bez kad donosimo mi taj projektiv ili bi bilo koji je izvršio tog ovoga. Dakle, obluke donosimo mi, ako odličimo. To nisu obluke bez te žine i bez vnućih posljedica. Projektivljenje je, odnosno, beskalotna petiliza proletila kroz Mađarsku. Isto tako i da se ništa slična više neće dogoditi. dakle. U kontaktu smo i sa Mađarskom stranom, ali tu se sve više ništa ne može bitno promijeniti. To je za ovo, gdje smo nešto naučili, člani smo rekao bih solidno je lojalno, ali na kraju dana o vlastnjoj sigurnosti računa vodimo slično I zato očekujem da se od hitno nađe odgovarajuća sredstva koja su predile manje od onih koji smo izvojili i izvojićeno za moravne zrakopolove, do se ti sustavlje izvorno što krajše uvrhu ojačaju onim sredstvima i, i oruđima kojima se mogu ojačati. Ali ja pusti u to, svaki čas. Dakle, ako to dobije, besložno. Ako dobije ljude za to. Ako uvuči ljude za to. Znate koliko to traži vremena na oca? Zato kažem, mislim, ja naprosto glupnost. I ako će nekto dobiti petriote, dobit će i države. Ako će dobiti? Tješko reći. Dobit će i države koji su prva cetra. Ok? A ne Hrvatska koja je četvrte i četvrte. I koji se dogoduje jedan vrlo mogodne incinjati. Dakle budimo... Odbudi kad pričamo i kad ljudima liđemo. S jedne strane potpuno ignoriraš upozorenja. Potpuno ignoriraš upozorenja. Ne želiš zajedničko priopćenje u kojem je izraženo, ne zaminitos, nego nezadovoljstvo stanje i onda ideš po patrijante. kao patrijante. Na Na Kao kad se vode neke druge vrste istrate. i vidjelo, ali ja volim veliko onda za samoništenje. To pitajte vam naša A pita vas? Ne možemo o tome govoriti. To nije tema o kojoj se govori javno, a posebno ne, ja nisam za to ekspert. ali su mi bolji savjetnici, ne bovi koji idu po televiziju, imaju bradu Kopolu Čuvića, govorio Kroniko Lopadović. Dakle, takvih eksperata, što sam vidio zadnjih dana, to je dan vaši opravci Hesus. Kažem, nabavite, prvo, najjeftinije i najpostavnije sustavite da se mogu nabaviti i onda nešto složenije, ne složenije, jer to ne nemože. Sustav Patriot, Maka. koji kaže premijer da je on gdjevi da će tamo razvarati i da možete slavstvo, ministarstvo u i da uošim to i sve u tome razvarati. To Aha, znači, ljudi, ljudi koji smo, smo devuća potpijali bezobrasno kad su nagrodili poklon, bi nam sad trebali dati Patriote. A resite, ko će raditi u Patriotima? Od te zeka? Vi, ja. Čak kad bi to bilo uopće. A, A nije moguće, nije moguće, to su bajki. Neka križica neka nasača avion, koji se nekosite, koji se, nekosite, koji se Nije na istorijima slobodnih pilota, jedno je, nijedna <gledajte> se zvanima u mogu neko Dakle, to, to je neosmira. To je neosmira. Idu po petre, da I što ćemo mi Što će mi, mi ono Jer